مساكم الله بالخير شلونكم بسوي معاكم اليوم حلو الشعرية الباكستانية طبعا مو أول مرة أسوي معاكم ومسويتها من قبل هذا نوع من الشعرية خلاص أصور لكم الجيس علشان تعرفونه هذا أوكي تلقونه بالسوبر ماركت والجمعيات آه هذا الحلو نسويه نفس طريقة ام علي، كنا يعني كنا ام علي كذي عرفتوا آه حلو شعريه غرقان بالحليب مع مكسرات، المهم انه شيء وايد لذيذ، نحتاج شعريه باكستانيه، كيس واحد، حليب مكثف محلى حسب الرغبه بنحلي فيه الحليب، اذا ما تبين حليب مكثف تقدرين تحطين شكر، آه مكسرات متنوعه أنت وذوقك، المكسرات اللي متوفره عندك، وهيل وزعفران. ولتر حليب او ثلاث اكواب انا مو حاطة لتر لان ابي الصوص شوية ثقيل فحاطة ثلاث اكواب حليب اوكي يعني من ثلاث الى اربع اكواب اول شيء حطيت الحليب على الكولة وحطيت الحليب المكثف المحلى قد انت على حسب الرغبة انا عندي ثلاث اربع قوطي تقدرين تحطين قوطي كامل تحطين نص على حسب انت ايش كثر تحبين الشي حالي حطين شكر، أقلب لين يذوب عندي الحليب المكثف المحلى، بعدين أضيف الهيل والزعفران، طبعا المنكهات حسب رغبتكم تقدرون تضيفون فانيليا، تضيفون دارسين، تضيفون الشيء اللي تحبونه، أنا أحب الهيل والزعفران. شوفوا من يبدي يغلي عندي الحليب انزل الشعريه الباكستانيه، ونحرك، طبعا لازم ما تتركونه تحركونها لين تستوي الشعريه، حسيتي ان الـ الـ الـ الشعريه خلت الحليب وايد كثيف، لان احنا حالاتها بنات يكون فيها صوص ما تكون ناشفه، فاذا حسيتي ان الحليب صار يعني نشف، تقدرين تزيدينه حليب عادي، عرفتوا؟ فهمتوني ما ادري شنو شرحت ما ادري شنو قلت <تصفيق> المهم انا ضفت ثلاث اكواب اذا احتجت كوب رابع بضيف عرفتوا بس نقلب الى ان تستوي الشعريه شوفوا بنات هذا اللي اقصده الح... الشعريه شربه الحليب احنا ما نبيها كذي فبزيدها الحين كوب حليب بعد والله يمكن تاخذ اكثر من لتر شوفوا بزيدها بعد كوب حليب اوكي ميزه الحلو هذا ان عادي تاكلينه بارد تاكلينه دافي، يعني تقدرين تسوينه وتقدمينه او تدخلينه الثلاجة، وميزته بعدين بزيده حليب بعد. بعد ان اذا دخلتيه الثلاجة وصك بس تضيفي له حليب وتحطينه على الشولة شوية تحركينه يرد كنه توك مسويته. أنا الحين شوفوا بنات ضفت كوب حليب وأقلب، والله كنا تحتاج أكثر من أربع أكواب. أنا آخر شيء بكتب لكم المقدار بالضبط، أوكي؟ بكتب لكم الطريقة وأحط لكم مقدار الحليب بالضبط. اتوقع تحتاج ست اكواب مو اربعة. لأن بنات شنو يصير؟ شفتوا الشعريه؟ من كيس الى كيس تفرق، مرات يصير فيها نتفه، يصير بالكيس نتفه، مرات يصير وايد، فيختلف معاك القياس، احسن شيء تحطين نفس ما انا سويت ثلاث اكواب وتزيدين بالتدريج. انا اتوقع تحتاج ااا آه ست اكواب. ست اكواب حليب. صار الاجمالي بنات ست اكواب حليب. وأتوقع خلاص كافي بخلي شوية يغلي أوكي وي مكث الحليب بخليها شوية تغلي ونقدمها وبس وخلص الحلو قبل لا نقدمها بنضيف مكسرات ونقلب أوكي عندي هني أنا ناريل آه هذا اللي يصير آه المبشور بتشاس بالجمعيات ما عندك هذا تقدرين تحطين العادي المجفف وعندي هني آه فستق صنوبري وفستق البودر وهذا حق التزيين اللي هو الناريل المحمص اوكي وبس عاد المكسرات تقدرون تحطون شيء اللي تحبونه لوز كازو اللي تحبونه حطوه ضفت المكسرات واقلب بس الحلو جاهز للتقديم تغرفون منه بفوف كذي نفسه علي يكون في صوص يكون في حليب منشف معاك زيدي الحليب عادي كل ما ينشف معاك زيدي الحليب بس. اقدمه وازينه ويلا بسم الله نقدمها شوفوا القوام بنات هذا القوام المطلوب هذا القوام المضبوط اوكي يعني الحليب انت تحددين لان قلت لكم من ماركه الى ماركه ثانيه من براند الى براند ثاني تختلف كميه شعرية اللي بالشيس فما تقدرين تحددين ايش كثر حليب بالضبط يعني من اربع اكواب الى سته سبعه على حسب يلا بسم الله نقدمه أقول لكم ينفع حق زوارة تحطينه بسخان يقدم دافي وايد لذيذ حط النار يلحن زين عاد ايه شذيه احسن وشوفوا من كيس واحد سوينا معونش كبره كميته راهيه يهبل حق للزوال بالمتبقي من المكسرات اول شيء بحط الناريل اوكي وبعدين الفستق بانواعه هذا الفستق المطحون وهذا الفستق الصنوبري اصلا شكله بروحه قصه بروحه شكله رمضاني وشكله لذيذ الحين عاده احط الناريل المجفف وخلص حلونه السهل اللذيذ تقدمونه دافي وبالعافيه تبونه بارد بعد يصلح كيفكم ايش رايكم اسهل من كذي ماكو وايد سهل وايد لذيذ يلا جربوه وقولوا لي رايكم. يلا بوتيكات، انا بالمطبخ تناديني النتفه، بوتيكات بوتيكات، اي ما تشوف البوكسات السود تنهار، تحب الميك اب اكثر مني. ها، <تصفيق> ما نبطلهم الحين حبيبي مو الحين بعد شوي، اوكي؟ نخلص الفطور بعدين نبطلهم، اوكي؟ ها؟ تساعديني بالمطبخ؟ يلا امشي. الطبق الثاني اللي بسويه معاكم اليوم سلطه الهريس اللذيذه سويتها معاكم برمضان العام واولت العام كل رمضان اسويها معاكم اللي هي سلطه الهريس بالروب وايد لذيذه بنات نحتاج هريس هريس عادي نسوي فيه الهريس حب الهريس نفوحه ما يحتاج تنقعونه من قبل يوم لان احنا نبي الهريس يظل محافظ على شكله، الظل حبه الهريس كذي مبينه، فما تنقعونه تغسلونه عدل او تنقعونه فتره بسيطه عشر دقائق بس يعني، وتحطينه بماي حار تسلقينه الى ان تستوي حبه الهريس، بس ما تذوب نبيها كذي يعني محافظه على شكلها، لما تضغطينها بيدك تكون مستويه تنهرس معك بس اه الظل محافظه على شكلها، عرفتوا؟ شيء نسوي صلصه الروب طبعا بنات كنا بتسوين خيار بالروب بس بدال الخيار تحطين حب الهريس بس وايد سهله اوكي نحط الروب اي روب تفضلينه ويطاح بخففها بماء بارد وهذا الماء البارد نخفف الروب شويه بماء بارد او تقدرون تخففونه لبن كذي تمام مناسب وبضيف حق الروب ثوم مدقوق، اوكي وأضيف نعناع مجفف، ونخلط وضفت شوية ملح ونزيد بعد شوية ونخلط وبس وخلصنا نضيف الحين الهريس اللي فحناه حب الهريس المسلوق المفيوح بسم الله وايد لذيذة وكل ما صارت باردة بعد تصير احلى وتنوكل ثاني يوم احلى واحلى عجيبة جربوها طبعا اضيف واقلب لان ما ابي يصير وايد على الصوص عادي الهريس المفيوح اذا زاد عندش تقدرين تحفظينه بالثلاجة وتخلينه حق يوم ثاني بعد بزيد شوية اليوم ما ادري ليش خاطري ازينها بصنوبر مقلي، فبقلي صنوبر الحين بسمن وبزين السلطة فيه. بس اول شي بحطها بمعونة ادخلها الثلاجة ولا بمعونة هذا دخلت الثلاجة عشان تبرد زيادة. كل ما بردت كل ما صارت ألذ. هذا القوام الصحيح او القوام المطلوب. وبس خلصت وايد لذيذة وايد لذيذة. الحين بقدم السلطة. حمرت الصنوبر بسمن للتزيين اوكي وبحطها بمعون التقديم شوفوا كثافه السلطه شلون كذي تصير يلا خل نقدمها لأن امانه انا دايما ازينها بس بالنعناع المجفف وشويه بابريكا علشان يعطيني لون حلو هالمره اشتهيت كذي معاها صنوبر وسمن حسيت تطلع لذيذة بعد طب انا احط الصنوبر مع السمن اللي حمرته فيه وبحط بعد شويه نعناع مجفف وشويه بابريكا ونزينها بنعناع كذي خضره وبابريكا شويه بس علشان نكسر اللون. وشويه الف عافيه، اتمنى اطباق اليوم عجبتكم وتجربونها وتقولوا لي رايكم. نعناع مجفف. وخلصنا وعلينا وعلى عيونكم بالف. بصور لكم شكلها من قريب. انا هذه فطوري اصلا تعتبر وجبه كامله مو سلطه لان حبوب الهريس حب قمح كامل يعني مع الشسمة مع الروب والصنوبر والسمن بس صارت فطور كامل متكامل هذه فطوري اليوم يا عمري والله امس اقول حق ساره رفشتي اقول لها مشتهيه حلو الطيبين ما تعرفين اكونتي يسوي إنه كذي لا طق ببالي اطلب منهم انا اعرف اسوي اللي هو بسكوت عرفته بسكوت وحليب وكاكاو و وقيمر. هذا الحلو اللذيذ كانت تقول لي انا اسوي لك لا لا بطلب ما ت... هي ما شاء الله تعرف كل كانت قاعده الحلوت كان اقول لها ما تعرفين اكونتي يسوي من ساره بعد قلبي مشكورة حبيبتي تسلم ايدك اليوم طبعا ما صبيتها بقفشه صبيتها بيدي ما لي خلق اصب بقفشه بس زين يعني بيدي كذي وايد زين اصب الدفعة الثانية وهذه الدفعة الثانية من القيمات القيمات بناتي لها طولة بال تقصرين على الجولة حدها لشان تصير مقرمشه من برا ومن داخل هشة سمعوا سمعوا صوت القيمات سمعوا صوت الطقطقه شفتوا وش كثر مقرمشه